Děkuji. Vím, že je to pro nás přirozené tak běžně takto tleskat, ale nemám rád potlesk. Protože věřím, že existuje jen jeden, který je hoden potlesku, a jeho jméno je Ježíš. Je to úžasné být tady. Já miluji tento národ. Miluji ho tak hluboce a tak moc. A miluji Reinyho, Esther a také moje tři vnoučata. Pro ty z vás, kteří mě ještě neznají, pocházím z Rakouska, Dal jsem svůj život Ježíši před 51 lety. Sloužím mu už 39 let. Bydlel jsem v Anglii. Bydlel jsem v Rakousku. Bydlel jsem v Americe. A teď bydlím v Brazílii. Jsem žena 34 let. Mám dva dospělé syny a nyní jsme v procesu adopce dětí z našeho dětského domova. Proto tu moje žena nemůže být. Protože je šest týdnů sama doma s dvěmi dětmi. V Brazílii probíhá proces, kdy soudce po dobu šesti týdnů dohlíží na to, jak jsou děti vychovávány, než souhlasí s adopcí. Ale také miluje Polsko. A vím, že srdcem je tady s námi. Uh, Přivezl jsem s sebou takové tričko, in white and in black. E, černobíle, Why? Proč? Protože mi jednoho večera, jedné noci Bůh probudil a řekl mi, že svým dětem neklade žádná omezení. Moje děti skrze nevíru ve svých srdcích sami sebe omezují. Řekl jsem, pane, ukaž mi to v Biblii. Řekl Marek 9.23, Všechno je možné pro ty, kteří věří. V případě zájmu si ho můžeš zakoupit v knihovně. Duchu Svatý, potřebujeme tě, toužíme po tobě, milujeme tě, chválíme tě, vzdáváme ti čest na tomto místě. Chceme, abys byl dnes ráno aktivní. Nejsme tady, abychom slyšeli lidský hlas. Ale musíme slyšet tvůj hlas, Duchu Svatý. Ty jsi ten, kdo nám zjevuje pravdu. Ty jsi ty, ten, který nám dává rozumět věcem, kterým Ježíš chce, abychom rozuměli. Ježíš, Ježíš chce, aby Duchu svatý, dnes ráno po tobě zoufale toužíme. Zcela se podřizujeme tvému vedení. Vezmi nás jakýmkoliv směrem, kterým nás chceš vzít. My půjdeme tím směrem. Děkujeme ti, že ti můžeme důvěřovat Duchu Svatý. Ty jsi tak krásný a tak dobrý. A přitom jsi tak mocný. Tak se ti dnes odevzdáváme. Děkujeme ti, Duchu Svatý. Je tolik věcí, které planou v mém srdci. Rainy mě požádal, abych vyučoval na téma pětinásobné služby. Takže v podání Rainy to udělám dnes ráno. Ale dnes, dnes večer chci jít významená významená více prorodským pro směrem. Věřím, že mi Bůh dal tak jasnou vizi toho, co se stane v příštích několika letech. Dnes večer budeme o tom mluvit. Přečtěme si úryvek ze čtvrté kapitoly listu Efezký, což je nejví nejraznější pasáž, pokud mluvíme o pětinásobné službě. Čteme od sedmého verše. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátelé, dar, dar, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než je předtím se stoupil dolů na Zem? Ten, který sestoupil, je tedy ten týž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co je. A toto jsou jeho dary. Jedni povolá za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele Evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božena Božího a tak dorostli zralého lidství měřeného mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítaní a unášení závanem k jakého učení, lidskou falší, chytráctvím a stivým sváděním bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tady je první otázka, kterou chci položit a zároveň na ní odpovědět. Kdo dal těch pět darů církvi? Apoštol, prorok, evangelista, pastýř a učitel. Nebyl to Bůh, Otec. Byl to Ježíš Kristus. Je to velmi důležité. Protože Biblia by mohla říct že Bůh dal tyto dary. Ale je konkrétně napsáno, že nejprve sestoupil, aby později vystoupil nad nebesa, aby dal tyto dary. Proč ta skutečnost, že Ježíš dává všechny tyto dary, je tak důležitá? You see, in the old testament God was distant. Víte, ve Starém zákoně byl Bůh vzdálený. Neznali jste Boha. Pro Židy to byla taková svatokrádež. Zapomněl jsem polské slovo, ale svatokrádež. Nazvat Boha Otcem. Jedna z prvních modliteb, která Ježíš učil, byla Otče náš, který si v nebesích. Byla to svatokrádež. Bůh byl svatý. Ale Ježíš přišel na tento svět z mnoha různých důvodů. Přišel zničit skutky ďábla. Přišel, aby nám přinesl vykoupení. Přišel uzavřít novou smlouvu, ale je jedna věc, na kterou mnozí kazatelé zapomínají. Přišel, aby nám ukázal otce. Přišel, aby nám ukázal, jaký Bůh skutečně je, protože jste neznali Boha. Koloským jedna říká, ve verši 15 je napsáno, že On je obraz neviditelného Boha. On je dokonalý obraz Boha, který není vidět. Ježíš je ten, kdo přišel, aby nám ukázal, jaký je skutečně Bůh. Křesťané, kteří mají takový postoj, o oh, Bůh nenávidí geje, rád vyprávím jeden příběh. Umíš si představit takovou situaci, že ten muž vchází do tvé církve, vstoupí do církve a sedne si tam na shromáždění. Hned po tomto muži přichází prostitutka. Každý v církvi ví, že je to prostitutka. Začne toho chlapa líbat. Pláče, vzliká a je s ním. Nepřestává líbat jeho nohy. Víte, co by udělala většina církvi? Promiňte, ale jsme teď v církvi. Takhle se v církvi chovat nemůžete. Ale ten muž, co tam sedí, se má dobře. Říká, nechte jí. Ona líba jeho nohy z vášní a jemností. Pláče a vzliká a začne jemně otírat jeho nohy svými vlasy. Co by udělala většina církví? Řekli by, zavolejte pořádkovou službu, můžete odvést tuto osobu z církve. Gratuluji, vyhodili jste Ježíše ze svého zhromáždění a Boha. Protože Ježíš takto jednal. Farizeové ho za to odsoudili. To, co chci, abyste pochopili, je to, že nám Ježíš ukázal, jaký Bůh ve skutečnosti je. On miluje prostitutky, on miluje geje, rád uzdravuje nemocné, rád projevuje soucit. Nejde mu o to, aby se dobře cítil on. On chce, aby ses dobře cítil, cítila ty. Jak to vidíme? Když Ježíšův bratranec zemřel, Jan křtitel ten, kdo připravil cestu Kristu, Bible říká, že Ježíš odešel na osamělé místo. A když přišel na to místo, chtěl tam být sám. Můj bratranec byl zavražděn. Usekli mu hlavu. Dej mi čas to zpracovat. Tvořit, to Ale Bible říká, že když přišel na to místo, bylo tam velké zhromaždění lidí. Co udělal? Učedníci, řekněte lidem, aby mě nechali na pokoji. Můj bratranec byl zavražděn. Potřebuji čas, abych to oplakal, abych se s tím smířil. Ježíš se takto nechoval. Ježíš zapomněl sám na sebe a uzdravil všechny, kteří toto uzdravení potřebovali. Toto je Bůh, kterého nikdo předtím neznal. Oni znali jen Boha, který byl vzdálený. Dodržuj můj zákon, nebo budeš potrestán. Ale to nikdy nebylo Boží srdce. Bohu šlo o to, mít lidi, kteří ho milují zvášní a které on může milovat zvášní. Ale co se stalo? Náboženství překroutilo, změnilo totálně obraz Boha. Jeden z důvodů, proč Bůh poslal Ježíše, je to, abychom mohli vidět, jaký Bůh skutečně je. Dávám takové rady lidem, kteří byli skutečně ovlivněni náboženstvím, lidem, kteří měli naprosto špatný obraz Boha. Lidé se na mě kvůli tomu velmi zlobili, protože jsem to dělal na veřejnosti. Řekl jsem jim, že na tři měsíce jim zakazují číst Biblii. Zakazují ti číst cokoliv, kromě Evangelia. Po tři měsíce nemáš číst nic jiného než Evangelia. Nemůžeš se soustředit na ničem, co řekl Ježíš. Musíš se soustředit pouze na to, co dělal a jak žil. Zvaž tyto věci. Opakuj si to, čím Bůh skutečně je. Víte, co se děje? Po třech měsících jim říkám, teď můžete číst, co chcete. Najednou se jim otevřou oči. Uvědomují si a říkají, proč Ježíš miluje tu ženu. On je dokonalým obrazem Boha a to znamená, že Bůh miluje tu ženu. Bůh nechce kamenovat tu ženu, která se dopustila v cizoložství. Má s ní soucit. Bůh miluje být s hříšníky. Pokud se díváš na to, pokud věnuješ pozornost tomu, jak Ježíš jednal, pak dojdeš k úžasným závěrům. Toto je Bůh, kterému sloužíme. Vlastně proto Dary nedával Bůh, ale Dary dal Ježíš. Proč je to tak důležité? Ježíš chodil po této zemi tři a půl roku během svého života služby. Byl Ježíš nejúžasnějším apoštolem, který kdy existoval. Židům 3.1. říká, proto, bratři, vy, kteří jste svatí a máte účast na nebeském povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Když Ježíš chodil po této zemi, byl největším apoštolem v dějinách. Podívejte se na skutky 3:22. Skutky 3.22 ukazují, že Ježíš byl skutečně prorok. Mojžíš řekl, Hospodináš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já, toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. V 26. verši je psáno, kdo byl tento prorok. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal Ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchu. Byl dokonalým apoštolem, byl dokonalým prorokem. Matouš 18.11 říká. Vždyť syn člověka přišel spasit, co zahynulo. Ježíš byl největší evangelista. V Janovi 10 říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Nejlepší pastýř, který kdy existoval, je Ježíš. Jan 13, 13. Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Ježíš byl nejlepším apoštolem, největším prorokem, nejúžasnějším evangelistou, nejúžasnějším pastýřem a největším učitelem. Tak co se stalo? Za tři a půl roku, kdy Ježíš chodil po této zemi, na každé místo, kde šel, kamkoliv šel, vyjadřoval Otce. went, he brought šel, vyjadřoval Otce. Kamkoliv šel, přinesl nebe na zemi. Proč? Protože chodil v těle. Ježíš je slovem, které se stalo tělem. V tomto jediném těle, ve kterém byl apoštolem, prorokem, učitelem, pastorem a evangelistou, Chodil po této zemi. Není divu, že byl tak účinný, protože to bylo srdce Boží. Ale tady máme problém. Problém, pro který měl Bůh dokonalé řešení. Řekl, Ježíši, tvůj čas na zemi se krátí. Vezmu tě do nebe. Ale když půjdeš do nebe, musíme zajistit, aby tvá služba pokračovala intenzivně na zemi. Tak jako tvoje služba byla vyjádřena tvým tělem, Stejně tak tato služba, která má pokračovat, se musí nadále vyjadřovat prostřednictvím těla. My, církev, jsme tělo Kristovo. Co je za problém? Problém je v tom, že církev se odvrátila od těla, které je živým tělem, které vyjadřuje veškerou pětinásobnou službu, tento Kristův dár, na instituci, kde lidé bojují opozice. To je prostě šílené. Proto nevidíme, jak se Kristus projevuje na této zemi. To řešení bylo velmi jednoduché. Kristová služba se musí projevovat, musí pokračovat přes tělo. Poslouchejte mě. Čas křesťanských superhvězd je u konce. Model jsem se proti tomu 13 let. Doba apoštolů a proroků, kteří propagují sami sebe, končí. Doba pastorů, učitelů, evangelistů, kteří propagují sami sebe, končí. Doba lidí, kteří se snaží ovládnout tělo Kristovo, skončila. Protože to není způsob, kterým změníme naše národy. Na obzoru je sklizeň a já to vidím tak jasně, jak vidím vás. Dnes večer budu o tom mluvit více. Řešení je velmi jednoduché. Musí to být vyjádřeno prostřednictvím apoštolů. Slyšíte mě? Przeprašam. Omlouvám se, trochu jsem se popletl. To vyjádření Kristovy služby zde na zemi skrze církev nemá být vyjádřeno prostřednictvím apostolů. To, to, to vyražení služby Kristusa tutaj na zemi přes košťu nemá být vyražením přes apostolů. Nemá být. Vyrážený vyrážený to it must not happen the to nemůže se vyjádřit to vyjádřit prostřednictvím proroků. Nemůže se to vyjádřit prostřednictvím evangelistů. Neskrze pastory a učitele. Ale musí to být vyjádřeno prostřednictvím církve. Skrze tělo Ježíše Krista osobně. Jde tady o takovou změnu mentality, kterou musíme pochopit. Ježíš sám dal tu pětinásobnou službu církvi. Protože k tomu měli jasný a konkrétní důvod. Ne, že odvedou svou práci. Ale aby vybavili tělo, aby mohlo vyjádřit Ježíše Krista, ukázat ho a zjevit ho na této zemi. To je jasná a velmi moudrá strategie Boha. Byl jsem největší apoštol. Tak dám apoštoli do církve. Aby se skrze apoštoli, celá církev stala apoštolským tělem. Dám proroky do církve. Aby se skrze proroky, Celá církev stala jedinou prorockou církví. Dám evangelisty do církve, aby se skrze evangelisty celá církev stala jedním evangelistickým tělem. A to tež platí pro pastory a učitele. Billy Graham na konci svého života řekl, byl to jistě největší evangelista, který žil v tomto věku. Mám k tomuto muži velký respekt. Přes deset let jsem žil blízko místa, kde žil. A na konci svého života řekl toto. Kdybych měl svou službu začít znovu, strávil bych méně času kázáním a vedením evangelizačních tažení, ale strávil bych více času výchovou nových evangelistů. Dokážete si to představit? kdyby došlo k takovému skutečnému uvolnění pětinásobné služby, která funguje pro konkrétní účel, pro mnoho účelů. Ale základním prvním cílem je vystrojit církev, je to, aby církev sloužila. Právě proto potřebujeme pětinásobnou službu v církvi. Nebudu mluvit o struktuře církve, Několik hodin jsme o tom mluvili v květnu, o struktuře v církvi a vím, že je to na internetu. Nechci trávit čas mluvením o vedení a struktuře v církvi. Dnes to nemám na mysli. Ale jeden z největších problémů, jaké má dnešní církev, na mnoha místech světa, konkrétně v Polsku, je to, že bereme člověka, říkáme mu pastor, a říkáme mu, že jeho prací, jeho úkolem je řízení církve. Ukaž mi to v Biblii. Tak co máme? Máme smutné a šťastné lidi, kteří jsou zaměřeni sami na sebe v církvi. Šťastní lidé jsou ti, kteří poznali, že Ježíš je jejich pastýř a že se o ně stará. Smutní lidé jsou ti, kteří uvěřili tomu, že pastor je jejich pastýř a že se o ně musí postarat. Protože on nemůže nikdy vyřešit jejich problémy. Pastor je frustrován a církev je frustrována. Protože to, co má udělat, je vybavit církev, aby se celá církev stala církví pastorační. Každý může mluvit pravdu mezi sebou v lásce a společně se můžeme radovat v Kristu. Pastoři jsou unavení, vyhořelí a frustrování, protože neposlechli účel svého povolání a existence, aby vybavili svaté pro dílo služby. To vy, lidé, máte sloužit. Církev má být pastorační církví. Ale co jsme udělali? Existuje takový hrozný hřích, který spáchala evangelická církev. Neříkám to proto, abych někoho urazil. Ale pokud někoho urazím, není to můj problém, ale toho člověka, který se urazil. Protože to neříkám s cílem, abych vás urazil. Ale jeden z hrozných hříchů, kterého se evangelická církev dopustila, je to, že kritizujeme katolickou církev za mnoho věcí. Ale děláme to samé a dáme tomu jiný název. Neříkáme mu kněz, ale říkáme mu pastor. Ale je to to samé. Šest let jsem mluvil svým přátelům v Brazílii. Většina z vás změnila své náboženství z katolického na evangelické. Ale jste stejně náboženští jako předtím. Jediný rozdíl je, že teď víte, že jdete do nebe. A to je dobře. Ale jste ale pořád sám, tak náboženští, jako jste byli předtím. Musíme se vymanit, musíme se zbavit tohoto způsobu myšlení. Vidím církev, která povstane, která je vyjádřením Krista zde na zemi. Vidím církev, která povstane, církev, která se nestará o pozice, tituly a odpadky tohoto druhu. Církev, která chodí po této zemi, stejně jako Kristus chodil po této zemi. To se může stát jen tehdy, když dary služby udělají to, co mají udělat. To je jejich odpovědností, množit se. Poslouchejte, Poslouchejte mě. Budu velmi upřímný. Proč chcete jít na setkání, kde mluví prorok? O pane, ať prorokuje nade mnou, ať prorokuje nade mnou. Pane, dej proroctví, dej proroctví. Prosím, prosím. Zíraj, zíraj na něj. Jsem tady, jsem tady. Vyber si mě, prorokuj. Poslouchejte mě pozorně. Mým primárním cílem není prorokovat nad vámi. Ale mým hlavním cílem je vychovávat lidi, kteří budou prorockými lidmi kteří splní svůj prorocký cíl tady na zemi. Protože jsem prorok. To, že vydávám prorocká slova, je součástí mé povahy a mého obdarování jako proroka. Ale není to to, co země dělá proroka. Znám lidi, kteří prorokují tak jistě a tak bezchybně, že je to prostě šílené. A většina církve říká, wow, to je, prorok, to je prorok, to je prorokyně. Říkám, ne, není, není. Ale podívej se, on má za sebou historii silných a přesných prorockých slov. Koho to zajímá? Protože mě ne? Řeknu vám proč. Protože jakmile se naučíš to, čím skutečně jsou prorocké dary a jaká je jejich role, pokud máš víru, pokud je budeš následovat, toužit po nich, hledat je, pak každý křesťan může mocně proudit v prorocké sféře. Prorokování není to, co dělá proroka prorokem. Už nežijeme v době staré smlouvy. A v nové smlouvě může každý z vás prorokovat. Jak budete vědět, jak budete schopni rozpoznat, že je někdo prorokem? Jeho hlavním úkolem je naučit tělo, aby zde na této zemi mohl být reprezentován Ježíš Kristus. Proto dal Ježíš ty dary tělu. Na této zemi nemůže být zdravá, dobře fungující církev. Pokud nedojde k jasnému uvolnění pětinásobné služby v církvi. Ta služba musí vybavit církev ke službě. V tým, żeby probuď církev apoštolů. Probuď církev proroků, probuď církev evangelistů! Probuď pastorační církev! Probuď církev, kde každý bude moci učit slovo Boží. Najednou Kristus bude vyjádřen zde, na této zemi. Vlastně proto dal ty dary. Protože teď chce, aby jeho tělo dělalo to, co dělal on přes vlastní tělo. Ale my jsme vytvořili takový hrozný klerikální systém, tam, kde bydlím v mé kultuře v Jižní Americe, titul je tak důležitý. Každý, kdo mě vidí, reaguje takto. Pastore Reinharde, pastore Reinharde, pastore Reinharde. Reinhard, Reinhard, Reinhard. Jdu na bohoslužby a mám s sebou bodygardy. To je pravda. První věc, kterou udělám, je, že je pošlu pryč. Druhá věc, kterou udělám, je, že říkám, přestaň mi říkat pastore, protože nejsem ani tvůj pastor, ani nejsem pastor. Když to nezničí tuto náboženskou ideologii, říkám jim takovou věc. Byl jsem mrtvý po dobu čtyř hodin a byl jsem v nebi. A víte co? V nebi není ani jediný pastor. Vždy je to šokuje. V nebi jsou jen a jen lidé, kteří jsou omyti svatou krví Beránka. V nebi už nepotřebuješ pastory, protože církev už tam je. Ta církev je krásná bez poskvrny a špíny. Musíme zlomit tu klerikální myšlenku církevního vedení a toto klerikální myšlení. Zaměnili jsme význam s významem. Každý chce být důležitý. To je zabudováno do našich lidských srdcí. Chceš být důležitý? Já chci být důležitý. Nikdy jsem neviděl malé dítě, které, když se ho zeptáš na otázku, kým chceš být, až vyrosteš, řekne? No, myslím si, že chci být bezdomovec. Chtěla bych být prostitutkou, která žije na ulici. To není v srdci žádného dítěte. Každé dítě chce být někým důležitým, někým, kdo něco znamená. Takové nás Bůh stvořil. Jsi důležitý. Ale my A jsme si spletli, vědíme, že být důležitý znamená být vynikající. Věříme, že ten člověk s mikrofonem je důležitý, je významný. Je to tak špatné. To je takový rozdíl. Co to znamená? Vidí mě stovky lidí. V jejich očích jsem prominentní. Oni si myslí, že jsem důležitý. Poslouchej. Být důležitý znamená dělat to, k čemu tě povolal zde na této zemi. To je skutečný význam. Já tady stojím s mikrofonem jen proto, že mě k tomu Bůh povolal. Ale protože dokážu rozeznat rozdíl mezi tím být důležitý a být prominentní, můžu vám upřímně říci, když stojím na stadionu před 50 tisíci lidmi, Nebo když sedím sám s dítětem u mě v dětském domově, tak žádná věc není důležitější než druhá. Ale církev ty dvě věci popletla. Všichni bojují o mikrofon. Všichni bojují o pozice. Ale v Kristově těle nejde o postavení, jde o funkce. Tento způsob myšlení se musí změnit. Funkce pětinásobné služby je velmi jednoduchá. Ta služba slouží k tomu, abys byl osvobozen, abys byl výrazem Krista zde na této zemi. Máte vybavit, abys byl pastorem, učitelem, evangelistou, prorokem, apoštolem, kamkoliv půjdeš. Dokážeš si představit církev, která tímto způsobem vyjadřuje Ježíše? Proč to nevidíme? Ze dvou důvodů. Dary služby, dary služby neodvedly dary svou práci. práci. Církev nebyla zoufala dost na to, aby začala využívat dary služby tímto způsobem. Takže vidím, že se dějí dvě věci v mé prorocké vizi. Je nová církev, která povstane, kde prorok nebojuje s apostolem. Obvykle spolu příliš nebojují. Ale prorok nebojuje s pastorem. To je ještě větší problém. Prorok přijde na nějaké místo a říká, Vidím šedou, ale šedá není barvou, která patří království. Do tak musíme tu šedou oddělit na černou a bílou. Je království světla a království temnoty, ale pastor miluje tu šedou. Obvykle se proroci a pastiři nemají moc rádi. To je hrozná mentalita. Ale když tyto dary služby začnou něčemu rozumět, začnou chápat, že se navzájem potřebujeme, že všichni máme stejný cíl vystrojit svaté, aby mohl být Kristus na této zemi náležitě reprezentován, abychom byli schopni se navzájem milovat a respektovat pak veškerá konkurence zmizí a pozdravíme se s láskou, protože pochopíme, že tohle je srdce Otce. A společně uvolníme jeho ducha nad církví. Pak povstane mocná církev, která náležitě reprezentuje Krista. Ta církev bude křtít národy. Ta církev povede národy v učenictví, protože najednou porozumíme, že tady nejde o mou výtečnost. Poslouchejte. Každý evangelista, který vede miliony a stovky milionů lidí ke Kristu, ale nevybavil církev ke službě, když se postaví před Ježíše, pochopí, že to bylo selhání. V Brazílii by byli všichni potichu jako vy, ale vy musíte říct amen. Dovolte mi to zopakovat kdyby Kristus dal evangelistu církvi, aby vystrojil svaté k dílu služby, pak každý evangelista, který získá stovky milionů lidí pro Krista, a nevyzbrojí církev ke službě, v Boží příručce to znamená, že selhal, že to byla prohra. To je děsivá myšlenka. Nikdy nezapomenu, nikdy nezapomenu, když mi Ježíš řekl. Reinharde, především se zodpovídáš jen mě. Nikdy nebudeš stát před soudem jiných lidí ale budeš stát před mým soudem. Všechno projde ohněm skrze můj oheň. Vše, co jsi udělal, bez ohledu na to, jak dobře to bude vypadat v lidských očích, jestli to není to, k čemu jsem tě povolal, pak to bude spáleno a nebudeš mít odměnu. Žijí v takovém svatém strachu před Kristovým soudem. Řeknu vám, proč. Protože církev klade tak velký důraz na dary služby, aby oni sloužili. Oni robili, Kdyby skutečně měli vybavit církev, aby jimi církev sloužila, když se tady teď postavím a řeknu proroctví 100 lidem, které bude přesné, tak mi všichni budou tleskat. To mi Když stojím a mluvím o prorocké zkušenosti, o nebi a těchto věcech, všichni mi tleskají. Ale ve svém srdci dobře vím, že pokud já nevybavím církev, neosvobodím církev, aby byla církev prorocká, pak selžu. Má evangelista evangelizovat? Samozřejmě. Protože na svém příkladu má ukázat, co má církev dělat. Měl by prorok prorokovat? Samozřejmě. Protože na svém příkladu musí ukázat, jaká má být církev. Neříkám tedy, že ty dary služby nemohou sloužit. Ale my jsme udělali, že je to hlavní cíl. Protože jsme zanechali církev, která je slabá, která usiluje o to, aby ti lidé, kteří jsou obdařeni, obdarováni, aby sloužili. Tento úkol by se neměl dělat tímto způsobem. Ale mám víru v mém srdci, že tento víkend je důkazem toho, co teď Bůh v Polsku dělá. Říkám vám, včera, když jsme byli v pokoji nahoře, když jsme si myli vzájemně nohy, moment. Byl to posvátný okamžik. Proč? Protože pět darů služby respektovalo, poznalo a milovalo jeden druhého. Nebyla tam žádná konkurence. Byly tam slzy, respekt a láska jeden k druhému. Víte proč? Protože jsme si uvědomili, že je to jediná naděje, kterou má Polsko, kdy jsme začali proudit v tom, k čemu nás Bůh povolal, abychom plynuli. Když se církev naučí, jak žít v této úžasné síle, která umožňuje církvi množit se na zemi, pak církev začne fungovat. Věřím, že důvod, proč je v církvi tolik konkurence, je to, že je tolik konkurence mezi dary služby. Pokud si pět služeb navzájem konkuruje, jediná věc, kterou budou ve vaší církvi reprodukovat, je, že církev bude plná konkurence. Jsem důležitější než ty. Víte, to je něco, čím Bůh promluvil k mému srdci velmi mocným a jasným způsobem. Žijí v kultuře, která je velmi klerikální. Ale Kristus je můj vzor. Ne Pavel nebo jakýkoliv jiný člověk na tomto světě, ale Kristus. Kultura, kde žijí v Brazílii, funguje tímto způsobem. Když kážeš na konferenci, což dělám skoro týden za týdnem, na různých velkých místech, někdy jsou to stadiony, to je ta mentalita. Kážeš v 8 večer. Vyzvedneme tě z tvého hotelového pokoje a vezmeme sem na podium za pět minut osm. Když se jde z jeviště, vezmeme pět bodyguardů, kteří tě odvezou do hotelu, aby tě náhodou cestou nikdo nerušil. Cíleně jsem zničil tuto kulturu na každém místě. Víte proč? Protože chci naslouchat evangelistům a kazatelům, kteří mluví přede mnou. Chci se učit z toho, co bude učitel vyučovat hned po mně. Kdo jsem, že si myslím, že prorok to všechno ví? Chci se učit z každého dalšího daru, který je kolem mě. Potřebujeme se navzájem. Řekl jsem Fabianovi před pár okamžiky. Není to tak, že bych byl tak zaplně prázdněn tím, že teď kážu, ale chci tě slyšet. Ta pětinásobná služba by měla ukazovat právě takové srdce. Pokud ta pětinásobná služba ukáže takové srdce, pak se takovou stane i církev. A my vybavíme církev. Církev bude chodit v pravé jednotě, která nebude stejná. Buďme všichni takoví. Všichni prorokujme jako Reinhardt. Všichni se modleme jako Reinhardt. Chovejme se všichni jako Jurek. Buďme všichni jako Fabian. Klonování není něco, co se Bohu líbí. Nechce klony, chce originály. Když napodobujeme boží esenci nebeským DNA, jako církev v Polsku chceme takto žít. A zde dojde ke skutečné jednotě církve. Skutečná jednota nebude takový postoj, já opravdu potřebuji toho člověka. Když budeme chodit v takovém druhu jednoty, budeme všichni uvolňovat stejný život, který Ježíš uvolnil zde na této zemi. Dokážete si to představit? Pokud svět uvidí, když se svět podívá na církev, uvidí, že církvi na něčem záleží, že se stará. Dokážete si představit, že svět bude vědět, že když se podívá na církev, tak církev ponese apostolskou, za sebou apoštolskou vládnoucí autoritu. Apostol, apostolský autoritet za e, z góry. Církev to nepoužívá k budování království ale používá tuto autoritu ke zničení práce nepřítele v mém životě. Když svět uvidí, že církev nese prorockou autoritu, ne aby odkryla, odhalila můj hřích, ale aby vyjádřila cíl a budoucnost z mého života když svět uvidí, že církev nese pomazání evangelistů, evangelistů, kteří mě neodsuzují, ale zachrání mě. Když církev uvidí, když svět uvidí, že církev mě učí, když svět uvidí, že mě církev učí, abych žil životem, který je odrazem Božího srdce, který bude životem plným ovoce, pak svět řekne, to je to, co potřebují. Pak budou hříšníci přitahováni ke Kristu. Ale hříšníci vždy, vždy, vždy budou odrazeni náboženstvím. Když pětinásobná služba bude fungovat pro účel daný Bohem, bude vybavovat, uvolňovat, vybavovat, uvolňovat, vybavovat, vybavovat uvolňovat. Vybavovat, uvolňovat, vybavovat, uvolňovat. Vybavovat, posilovat, uvolňovat, vybavovat, posilovat, uvolňovat. Víte, co se stane? Nebudeme pětinásobnou službu apoštola, proroka, evangelisty, pastora a učitele umistovat na podstavec. Nikdo už nebude bojovat o výsluní, protože budeme vědět, že Kristus dává ty dary. Budeme očekávat ty dary. Budeme je poznávat. Budeme z nich čerpat. Využijeme je v našem životě. Pak se tyto dary rozmnoží. Podívejme se na to, co o tom říká Bible. Jan 1,11.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 Chci, abyste to pochopili. Pokud nepřijmete dary služby, tak se nikdy nestanete součástí Kristovy církve, těla Kristova, které promění národy. Chápu, že jsme se báli některé přijmout, protože nedělali svou práci. To and myšleli, mysleli si, že jejich úkolem bylo ovládat a manipulovat. Chápu. odpustím a zapomeň na minulost. Začni se modlit a volat k Bohu, aby provudil pětinásobnou službu tady v Polsku. A přijme ji A pochop že je to úžasná strategie, kterou má Bůh pro Kristovo tělo. Přál bych si, abychom strávili další tři minuty praktikováním velmi zvláštní věci. Poslouchejte, prosím, velmi pozorně tyto pokyny. Za prvé. Pokud jsi byl využívan nebo zraněn některým z darů služby, skrze tvého pastora nebo vedoucího, rozhodni se dnes ráno, zapomenout a odpustit. Vyslov slova odpuštění a nech to být, zapomeň na to. Za druhé, Pozvedněme své hlasy a volejme k Bohu, aby uvolnil pětinásobnou službu tady v Polsku. Rozhodni se před pánem, že ji přijmeš. Že ji přijmeš. Postavme se, prosím. Chtěl bych, abyste vlastními slovy možná, že budete muset dělat pokání za odmítnutí, které máte vůči svým pastorům. Odpuste jim teď. Pozvedněme své hlasy. A volejme, Bože, potřebujeme pětinásobnou službu tady v Polsku. Pane vzbudí nad tímto národem, žádáme tě o to. Přitáhni své srdce k Bohu. To je přímluva podle božího srdce. Protože to je Boží touhou. A to je modlitba, na kterou Bůh odpovídá. To je naděje pro budoucnost Polska. Modlete se.